hem creat un centre de segon cicle d'educació infantil i primària privat, tot i que la quota que paga l'alumnat és mínima gràcies a la finançació de les diferents entitats. La nostra idea principal ha estat crear un centre de natura i d'experimentació i ho hem escollit a Falset perquè és una zona molt rica respecte als ecosistemes que el formen. La pedagogia que utilitzem, Regió Emília, està basada en una llei fonamental. Segons Edward, si es fan les coses reals, també són reals les seves conseqüències. L'objectiu del fundador d'aquesta pedagogia, l'Oris Malaguzzi, i ara també el nostre, és construir una escola que no només prepari per la vida, sinó una on a més es pugui viure. Els principis de la pedagogia Regió Emília que utilitzem són... L'aprenentatge del nen o nena és un procés autoconstructiu. L'objectiu de l'educació no és produir aprenentatge, sinó aprofundir en les condicions d'aprenentatge. El motor per motivar el nen davant l'aprenentatge no és la por ni l'ambició, sinó més evitar l'amor per les coses que vol conèixer. Educació activa, ja que el mètode que utilitzem està basat en les relacions que estableixen els alumnes entre si i amb el tutor o tutora. La metodologia educativa que nosaltres oferim és totalment diferent a la de falset i al priorat en general. Els 100 llenguatges del NET, reconeixent totes les maneres diferents que tenen els infants d'interpretar el món i aprendre a través del fet real que el mateix entorn els pugui proporcionar. Obrim la porta a tota mena d'innovacions, propostes de millora i punts de vista alternatius. Donem lloc a la comparació, a la discussió i a la reflexió dins i fora de l'aula. Els mestres promovem l'amor innat que els nens i nenes tenen per la natura, perquè pugui convertir-se en un sòlid fonament de l'àmbit científic. Per crear els racons, hem tingut en compte els principis de Montessori, Piaget i Ausbelts. Pretenem integrar les activitats d'aprenentatge a les necessitats bàsiques de l'infant. Per això, els organitzem tenint en compte les necessitats, l'edat, el moment evolutiu, maduratiu, entre d'altres. A més, segons Cabrero, la tecnologia ens permet endinsar-nos en un bosc per poder aprendre coneixements, tant de forma autodidàctica com de forma cooperativa. Es pot observar en l'organigrama tenim personal molt qualificat per la seva tasca. En relació als horaris, el que ens diferència dels altres centres és... Dilluns és el dia de lliure elecció, on l'alumnat triarà en cada moment l'àrea i l'estona que vol treballar, ja que, segons Coralec, ha d'haver-hi un temps on els infants escollin activitats que els resultin interessants. A més, un dia a la setmana estarem tot el matí treballant activitats pròpies de la natura, com per exemple fer or, mermelada, beremar, etc. Segons la pedagogia Reggio Emilia, l'aprenentatge, al final, depèn únicament dels infants, de les seves activitats i dels recursos que se'ls facilita, tant dins l'aula com en tot el centre educatiu. És per això que, segons Edwards, Gandini i Forman, la millor manera d'organitzar l'aula són les activitats en petits grups que fomenten la comunicació entre iguals, mitjançant sofàs, espais comuns, zones d'esbarxo, punts de trobada, etc. D'altra banda, segons Abad, l'ambient, si està ben estructurat, els invita a una exploració de diferents possibilitats. Permet una vivència i una forta vinculació amb les coses més comunes que coneixen. Tanmateix, Dewey, ja parlava de propiciar un aprenentatge efectiu. I per això, nosaltres hem de fonamentar la motivació per despertar l'interès de l'infant. Preparant un ambient favorable, parla també igual com Malaguzzi, del fet d'oferir alternatives d'aprenentatge i d'utilitzar tots els recursos per buscar l'interès i les motivacions dels alumnes. El nostre pensament, com deia UUM, és que no val la pena observar o avaluar els infants si no deixem petjades o memòries de les seves actuacions, és a dir, guardar de forma material o tecnològica cadascun dels aprenentatges que fan. Encara dubteu si veniu o no al nostre centre educatiu? t'oposem fàcil mitjançant aquesta infografia. La petjada, guiem pel futur. Us esperem!